انا يا عم انا رمضان جاني يا عم انا واحد لو انا عمري ما لمست واحد واحد عمري ما لمست واحد لو واحد كله اقولك عمري ما لمست واحد لو مسكت واحد اصله